Це наймолодші члени родини Максимчук. Насті – 5 з половиною років, а її братику Данило – 2 роки. Діти кажуть, жити у дитячому садочку їм подобається. – Ви ходили в садочок, так? а зараз ви живете теж у садочку? – Так. – Вам подобається? Розкажіть трошки. Да. – Що тут цікавого для вас? – Тут цікаво – ризунки, глушки і колесо. Є вілька, з ким ти граєш? Да. – Уся родина Максимчуків, розповідає її мама Світлана, проживає у цій кімнаті. Тут проживаю я зі своєю сім'єю, тут ми сплять старші дочки, тут середні п'ять років, і тут ми з синочком ми спимо. Граються вони тут у нас усю. Є деякі іграшки ми з собою привезли, деякі в садочку нам дали. Також мама полюбляє нас тут прокадірів евакуювала Світлана Максимчук з чотирма дітьми з Білозерського району Херсонської області. Приїхали ми 21 квітня сюди, ну, з другої спроби. Це було дуже страшно, почалися дуже часті заїзди в село воєнних Російської Федерації, і чоловік дуже боє, є дві старші дочки, які, за яких дуже було боязно. І зато ми вирішили виїхати. Папу нашого залишили вдома сіяти хліб, бо сказав, як ви прийдете додому, треба, щоб було, що їсти, що хто б оберігав наш будинок. Про своє нове житло Світлана Максимчук розповідає таке. Нас зупинили в садочку. Чому в садочку? Для діток дуже гарно, що є іграшки, є дитячі майданчики, тобто привітні сусіди, з яким ми дуже стружилися, нас кормлять, дають перше, Дають друге, компот, соки, дали нам допомогу гуманітарний пакет. На вечерю варять молочне теж, якщо діти нас полюбляють молочне, то ми дещо підварюємо самі. Світлана Максимчук каже, готують на кухні самі. Часть нашої кухонної кімнати. Тут нам надали посуд, чашки, ложки, тарілки, Тобто наскором тут ми миємо посуд. І є кімната, де нам готують і дають змогу, що ми можемо самі щось собі підготувати, якісь ласуші сітям. Для того, щоб прийняти переселенців, було організовано 360 місць у закладах освіти громади, розповідає заступниця голови Новодонайовецької селищної територіальної громади з гуманітарних питань Лілія Гіджаліцька. В цьому садочку 60 місць і на сьогоднішній день тут 52 місця заповнено. Всі сили направляли на те, щоб людей забезпечити, щоб вони відчули якесь хоч трошечки тепло. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельниччина.